وما ارسلناك الا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ایسی پاک ہستی ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اللہ کے نبی کی پیدائش کا مقصد اور اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کا نبوت نبی بننے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ کے نبی کو یاد کریں بلکہ ان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم نے ان تعلیمات پر عمل کر رہا ہے ایسے نہیں صرف ہم نے ایک مہینے اللہ کے نبی کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد پھر بھول جانا ہے بلکہ ان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف یہ کہ اس امت کو میں جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جانے والا بن جاؤں کہ یہ امت جہنم سے ہٹ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے ان اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے پورے سال کے بارہ مہینے صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورے بارہ مہینے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے ایسی مبارک ہستی کہ جن کے نام کی جن کی عمر کی اللہ تبارک مطالعہ قرآن پاک کے اندر قسم اٹھاتا ہے لام رخ فرمایا کہ مجھے تیری عمر کی قسم وہاض الب امین فرما کہ مجھے تیرے شہر کی قسم تیری نبوت اور رسالت کی قسم ان کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک اٹھا رہا ہے وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی تو جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف ہم تذکرے کی حد تک نہ ہو بیان کی حد تک نہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو اپنے اندر چھ فٹ کی لاش کے اوپر ہم نافذ کریں دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم چلے جائیں گھر میں ہیں جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں آپ کی زندگی کو سامنے رکھیں آپ کی سیرت کو سامنے رکھیں آپ کے معاملات کو سامنے رکھیں گھر سے باہر ہیں دکان پر ہیں کاروبار میں ہیں ملازمت میں ہے کسی بھی شعبے میں ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے صرف ایک مہینہ نہیں پورے بارہ مہینے تب ہماری یہ زندگی بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی اور اگر ہم صرف مخصوص دن کے لیے اللہ کے نبی کا تذکرہ کریں اور اس کے بعد پھر گیارہ مہینے ہم بالکل چھوڑ دیں تو کتنی بڑی منافقت ہوگی کتنی بڑی بد منافقت ہوگی کتنا بڑا دھوکا ہوگا کہ ہم ایک دن یا دس دن یا مہینہ ہم یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بارہ مہینے ہم اس کو بھول جاتے ہیں وہ تو بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے وہ تو بھولنے والی ہستی نہیں ہے جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے تکلیفیں اٹھائیں پتھر کھائے بھوک برداشت کی تنگی برداشت کی غربت اور فاقے کے اندر زندگی گزاری وہ ہستی بھولنے والی ہے وہ تو چوبیس گھنٹے ہمارے ذہن میں ہمارے دماغوں کے اندر رچی بسی ہونی چاہیے طائف کے اندر کتنا ظلم ہوا طائف کے اوباش نوجوان پتھر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے پتھروں کی وجہ سے جسم لہو لہان ہو گیا جوتے مبارک اس خون کی وجہ سے چپک گئے اترتے نہیں تھے اتنا خون بہ بہ کر جوتوں میں اکٹھا ہو گیا لیکن بد دعا نہیں دی پرشتے آئے کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ہم ان, ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ایسے کچل دیں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں شاید ان کے بعد ان کی آنے والی نسلی نسلیں وہ ایمان لے آئے وما